Як облаштувалися переселенці в одному з гуртожитків Почаєва та чи скаржаться на умови. На війні загинув боєць Народний депутат 8 скликання Олег Барна. Втратила чоловіка на війні, сама виховує двох синів, мріє повернутися на службу, Наталія Леськів розповіла свою історію. Це гуртожиток вищого професійного училища у Почаєві. Тут проживають 25 переселенців з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Це один із чотирьох закладів Тернопільщини, умови проживання в якому перевірили представники Уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини. У результатах моніторингу йдеться про те, що жителі гуртожитку Печаєвського вищого професійного училища вже протягом тижня залишаються без електроенергії. Причиною відключення електроенергії є потрапляння до електрощитової води, яка тече зі стелі приміщення. Заступник директора училища Анатолій Німуха показує місце, куди затекла вода. Вода потрапила в щит. Замикання не було, ми змушені були його відключити. П'ять кімнат з ВПО були без світла. Але були переноски, ми винесли холодильники в коридор, бо тут побутова кімната якраз. І кухня тут була відключена. Вода потрапила до приміщення через протікання даху, каже Анатолій Німуха. Гуртовіток запущений у 1975 році. Це порядка 40 років вже гуртожитку. Криша трошки не витримала критики. Мешканка гуртожитку Алла Павлова з Лисичанська каже, незручностей через відімкнення світла не було. Розповідає, живе тут більше року. На запитання, чи задоволена вона умовами проживання, відповідає. «Якщо порівняти з тими умовами, в яких я сиділа, то це рай. Коли я вдома в коридорі 33 дні пролежала на підлозі, не їла, не пила, кругом все горіло, мене патрульна машина вивезла. Я гола боса сюди приїхала, що на себе встигла одягнути, вискочила і все». Умови всі – пічки, духовки, холодильники, машинки, пральні, кімната, обігрівач поставили. Світла не було кілька днів. Пережили, тягнули собі ті, подовжувачі. Від тієї кімнати протягнули, підключили собі обігрівачі, телефони без проблем. Змінювати місце проживання не планує, каже жінка. Студент з Харківщини Дмитро також живе у цьому гуртожитку більше року. Нормально в цілком. в Нормально все, умови всі нормальні. Ремонти роблять це все, благороджується тут для жителів. За словами Анатолія Німухи, щоб капітально відремонтувати дах у гуртожитку, потрібно майже 7 мільйонів гривень. 2 мільйони, по-моєму, тільки проектна кошторисна документація буде. І потім, щоб зробити, це буде 4 мільйони з лишнім. А це гуртожитська кухня, вона також потребує ремонту, каже Анатолій Німуха. А кімната була призначена кімната відпочинку для учнів, просто не пристосована для кухні. Варити їсти, де пар, чайники і так далі. Рік Люди харчуються, готують їсти. Це зараз 25 чоловіка, коли було 187. Потрібно також оновити меблі, каже Анатолій Нимуха. Наразі їх тільки ремонтують, розповідає мешканка гуртожитку Світлана Нечет. Жінка переїхала сюди із Запоріжжя більше року тому. Меблі старі, ну, але які є. Звісно, що вони не нові, але ми розуміємо, що гуртожиток не новий, гуртожиток не новий, які були меблі такі і, такі є, так стільці теж. Не нові. Нам замінили, ми дуже довольні ліжками, бо нам замінив благодійний фонд. Вони дуже гарні, тут ортопедичні матраси. Нам видали коври. Коври видали не ну, десь з півроку теж благодійний фонд. Ми телефонували на гарячу лінію уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до представниці омбудсмена, які перевіряли гуртожитки. Нам повідомили, що прокоментують ситуацію після погодження з керівництвом. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Вітаю, друзі, добру ранку. Як там наша Тернопільщина? Буду на Донеччині вже прийшло літо не те, що весна. Це відео український захисник тернополянин Олег Барна опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці цьогоріч 31 березня. Чоловік був бійцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша, також народним депутатом України 8-го скликання, а вже 17 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. Друг загиблого Віктор Шумада каже: "З Олегом були знайомі з 2005 року. Олег завжди був правдолюб і борець за правду. Це його була така головна риса характеру. І починаючи там його біографії там з 1990 року, коли почались перші паростки незалежності, коли почались перші протести, він завжди був на цих протестах першим, починаючи там від революції на граніті, закінчуючи помаранчевою революцією гідності. Він завжди був на передовій. І так само, коли виникла Така ситуація, що країна-агресор, сусідня країна напала на Україну ще в 2014 році, та й минулого року він також перший завжди зголошувався, зголосився, пішов служити до Збройних сил України. Чому пішов воювати з початком повномасштабного вторгнення, Олег Барнер розповідав у фейсбуці. Я, будучи навчідом, пішов добровольцем військоманд 24 лютого, 25-го військового частину 44 бригаду. Чому я це зробив? Тому що... Вважаю, що не молоді, не одружені студенти повинні боронити країну. Їм молодим одружженим потрібно одружуватися, творити сім'ю, ростити дітей, продовжувати рід нашої нації, відбудовувати державу. Військовослужбовець публікував у соцмережах відео зі служби. Знаходжуся в лікарні одного із містечок Донецької області. Сюди прийшов русський мір. Русський мір, який принесла нам російська армія, а перед цим насла російська мова, російська культура і російська церква. Про Олега Барну згадує його колега Мар'яна Юрик. Ми до кінця не вірили, що це правда, тому що Олег Степанович – це людина, яких вже не буде. От він був такий один, я більше таких не знаю. І мені дуже шкода, що Україна втрачає таких людей. Це... Він виховав прекрасних двох чудових синів. Він дійсно син України, патріот. Дуже любив свою сім'ю. Дуже любив країну і дуже любив рідну землю. Це така ненаграна патріотичність. І щодо спогадів про, про нього, він, незважаючи на те, що для когось він був такий різкий, можливо жорсткий, він насправді дуже добрий, дуже щирий. Дуже відкритий і відвертий. Ми дуже багато разом провели часу в дорозі з Києва або в Київ, коли ми, він був народним депутатом. І завжди в нас така була традиція. Ми зупинялися біля заправки, зразу біля Києва. Він заходив в магазин і купляв багато морозива. Він дуже любив морозиво. Україну захищає також його брат Степан Барна.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 Поліцейський Тернополя з національним тренером з питань запобігання та протидії гендерно-зумовленому та домашньому насильству Валерієм Міхеєм розглянули ситуації, пов'язані із домашнім насильством. Це фізичне, економічне насилля, насилля щодо дітей та інші. Тренер каже, також обговорили міжнародне та українське законодавство у цій сфері. На даному тренінгу ми розглядаємо проблемні моменти, з якими поліцейські стикаються не лише на містах, а в громадах. Ми розглядаємо законодавчі нормативні акти, які регулюють їхню діяльність, принципи роботи з постраждалими та кривдниками, безпосередньо їхню координацію та співпрацю з іншими суб'єктами взаємодії згідно постанови Кабінету міністрів 658. Дільнича офіцерка апареції «Стеробовля» Юлія Порча каже, людям, які зазнали насильство, важливо повідомити, куди вони можуть звернутися далі. Нашим завданням є негайне і невідворотне таке реагування, зупинити це домашнє насильство хоча б на даний момент, вирішити якісь питання, надати всю необхідну допомогу постраждалій особі, роз'яснену роботу з нею провести, надати їй інформацію, куди вона може звернутися в подальшому. Діана Кочаровська, Суспільні новини, Тернопіль. Військова медикиня Наталія Леськів у 2017 році пішла служити до 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Там жінка познайомилася із майбутнім чоловіком – бійцем з Тернопільщини Романом Леськівим. «Перший мій виїзд – це попасно. Потім це був Турецьк, Майорськ, Зайцево. З Романом ми познайомилися в Попасні. Ромбік це був його позивний. Був виїзд, мій самий перший виїзд. І ми коли сіли в машину, таблетка називали її, і бачу за кермом він. І ми їхали, і знаєте, то тоді такий, я не знаю, ну не страх, тоді був шок, бо я не знала, що це таке. Біля нас так міни лягали, і він, типу, страшно, я така сижу з цими такими, ну, напевно, переляканими очіями, я кажу, я не знаю, він каже, не бійся, мала, коли я з тобою, типу, не бійся нічого. Наталія розповідає, Роман був механіком-водієм бойової машини. Через рік вони одружилися. Я до нього кажу, давай одружимося. Він такий, а чого, я кажу, не, не знаю, я так дивлюся на тебе, кажу, а ти такий якийсь мій кажу, ну, оце відчуття спокою біля нього я не знаю, як пояснити. І він такий, давай. І якраз наша бригада виїжджала вже в Яворів назад, і ми розписалися влітку. От. А в вересні десь ми виїхали на полігон, і я знала, що ми будемо їхати десь туди, де дуже гаряче. Ну, так мені казали, ще куди саме не знаю. Я до нього кажу, давай ми з тобою повінчаємося. Під час повномасштабного вторгнення Роман воював на передовій, каже Наталія, боєць загинув у квітні 2022 року, вивозячи поранених. У квітні попасню все почалось, у квітні попасню все і закінчилось. То він би мав далі служити, він би мав далі виграти цю війну, прийти, бо тому що коли це все закінчиться, чесно, от я себе не раз ловила на думці, от воно все закінчиться і буде наша перемога. А, ну, а що Куди я? Ну, всі будуть, і слава Богу, всі будуть зустрічати батьків, дітей, чоловіків, а я візьму дітей і просто поїду на кладовище, скажу, дочекались. Наталія розповідає, Романа посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Жінка сама виховує двоє синів. Мушу їздити на машині, я мушу, ну як це може, по-дурному, не по-дурному, мушу вчитися грати в футбол, все те робити, чого повинен вчити. Тату, дітей, тому що їх вже цьому всьому повинна вчити я. Наталія каже, найбільша мрія здобути військову професію і повернутися на службу. Закінчую магістратуру, щоб потім піти на офіцерські курси. І я так хочу, щоб вони знали, що ну, я не знаю, ну, сказати правильно, продовжити татове діло. Тато не хотів бути офіцером, тато просто хотів бути військовим, але я хочу, щоб вони бачили, що я це все змогла. Людмила Подькалець, Оксана Галіяш, Суспільна, Новини, Тернопіль.